Aquesta setmana doncs, hem vist no, el, el passaport de Viladecans, el passaport d'Uneuta, que és un projecte que està dintre de l'estratègia 360 a Viladecans, que vol dir doncs, que tot el temps edu és educatiu, que el temps que passem dintre de l'escola és molt important, però és molt important també el temps que passem fora de l'escola. Llavors, a Viladecans hi ha eh, ofertades un munt d'activitats lúdiques, esportives, culturals, de tot caire, i aquestes activitats les trobareu sempre al web i podreu anar eh, utilitzant el passaport, per anar omplint aquelles activitats eh, que trobeu. Els nens estan bojos de contents, els hi encanta, eh, ho, han, ho han rebut com si fos anem a por Aventura, eh? Una cosa, oh, que xulo, quantes activitats. Eh, podem donar-los l'oportunitat de fer coses amb els pares eh, fora, que no, que no costin diners, que puguin fer amb tranquil·litat que els pares no els hi diguin que no. Eh, que després ho puguin portar aquí a l'escola i comparteixin amb tots els companys perquè tots els companys tenen les mateixes oportunitats i ells estan molt engrescats. M'agrada perquè és divertit i, i aprenem moltes coses. El que més m'agrada és fer les activitats perquè aprens molt i pots millorar els teus nous superpoders. Amb l'edonauta ara mateix estava fent en Skype he, fer, he mirat els superpoders que tinc i els que he de desenvolupar i de moment podré fer activitats a, a fora i a la meva casa. a mi em sembla divertit i xulo poder venir aquí i aprendre. A mi m'ha agradat i perquè estem aquí i aprenem.